Bide honetan azalduko dugu nola zehaztul errobatero motetikoa omotezea zentroa. Eta bi puntuak A eta bere afiña A' eta R'lerroa jakinda. R'lerroan C eta B puntuak okeratuko ditugu. Nahi dugu lekuan jarrita bere afinak zehazteko. B eta O zentroa elkartu behar dira eta berdine egin C eta O zentroarekin. Omotezia batean, puntu bat eta bere omotetikoa O zentroarekin lerroka daudelako. Ondoren A eta b pasatzen den zuzena trazatu behar da. Lerro Lerronek puntu bikoitza edukiko du ardatzan. Komutezia batean ardatza infinitoan dagoenez A prima puntua eta puntu bikoitza elkartu behar dira. AB b lerroarekiko paralelo batekin. B prima puntua lerro horretan egongo da. OB b zuzera mozten duen puntua B prima izango da. Z' teratzeko berdin egin behar da, hau da, A eta Z' pasatzen den zuzen atrazatu eta honen paraleloa A' puntutik egin. Oze zuzen amosten duen puntua Z' izango da. Bukatzeko Z' eta B' elkartu eta R' homotetikoa izango dugu.